þyr ég kauss fyrst og þá mætti ég á kjörstað og, og fék að atkvæðaseigill í hendurnar sem að ég skildi ekki alveg. Það var einhvernig eingin staður til þess a, a, að að merkið að velja að flokka eða það svæi. Sanna ég bara steg út fyrir og spurði fólkið sem leit mér fá atkvæðaseiginn hva hvað við gera. Og mér var sagt að sitja X fyrir framan bókstaf og það smá er það virkart að þannig. Þetta er írunn ekki ein ekki en þetta er nú fjölbreyttara það. það er annars vegur að hætta kjósa núna utan kjörfundar þá getur farið núna, og kosið bara en afkvæðisheillun þar er rörusi. Og þar er hann smá lítill þar sem hann skrifar bara bókstafinn eða er hann en ekki merkinu endlæ X fyrir framann. Á meðan afkvæðisheillun sem fór á kjördag að þá er hann með smá löngum lista af af nöfnum og og og bókstæfum þar sem maður þarf að markja X fyrir framann bókstafinn á á listanum. Eh við kussum sjálsumu vitlaust fyrst hér í kaus en það var voru, voru piratir ekki til þá han en, en núna merkimá bara X fyrir framan P ekkert mörg er að ræða kjósa núna strax utan kjörfundar. Það er að fara til dæmis í smáreindina og annari hæf bara á yfirleittan 10 til 10 alla daga fram að fram kosningum. E svo á á kjördag að þá eh er að mistsmynda svona aðeins hvenær að kjörstaður opnar og fem kemst að því á kosning.is eh að kóa. Nýtið afgerðin. Í Hafnaferri til dæmis í síðustu kosningum þá menn að bara sex atkvæðamenn að pírastur kemst inn. Þannig að, e líðræðir, bara þeirra sem taka þátt, ekki sita í heima, ekki lata leva mætið og kjósið.